محمد جموكي انا نصدق ليه؟ يبيني والله يلا يلا اسمعوا okay؟ يل آه واحد اثنين ثلاثة انت بتقدمه اوكي؟ اي طب يلا يلا سواعك الشباب مرحب اليوم الشباب. مرحب شباب مرحبا شباب آه هذا نفسه نفسه الغبية اللي صورتها حبيبي يلا اللي قبل صورت معه ديان احمد احمد يتغدم احمد، راح اتغدم عليك التقديم اليوم. والله شباب يعطي العافية محمد، احزروا شو ابعث لك. شو؟ الله حيو. طلعت ببعث اللي الأنهار. ما في أصوات من بروح العالم. بغي بغي مسكنك دقيقة. أتوقع، أيوه هذا هيك. ستة من عشرة. خمس خمسة. تسعة. 10 واحد من واحد خلاص انا بزبط لك اياهم كلياتهم 10 اوكي؟ بالمنتج هاي تسعه نايس شباب هاي تسعه ايوه هيك 10 خلاص هذا تقييم سكني وانا قيمت شباب مستحيل آه شباب راح نلعب آه تبع مارفل اللي لعبنا ذاك اليوم انا ما نزلته لانه كان مقطع طويل ماشي؟ زمبا <تصفيق> شباب شباب هيك بس شباب شباب انا حنحنيها عندي بتشوف <مزوج> <مزوج> <سؤال> <أه> يا جبان انا <ألو> <مز وجزوجت> من <فرقني> والله <حتة> يا <نايزلني> اه بعطيك الطياره اه اه اه هاي يا غالي ممنوع ليه هذا آه 2000 years later محمد اه يا عندك <تصفيق> <تصفيق> اجتك اه استنى لا اجتني لا اذبحك <تصفيق> كذابة جدا والله ما اجتني لا تحاتي يا شباب والله ما اجتني روح على الخزنه فوت على السكنات فوت على السكنات اللي اخر 30 يوم تلقاهم اطفي اللعبه وارجع شغلها متاكد إيه؟ ببع... لما ادخل ببعث لك ماشي انا بكون موجود انت بس بس, طيب. بس طفيها من الـ... شو اسمه من الـ... من البي سي لا لا اطلع من الجيم طفيها بس طيب يلا هلا اجتني محمد محمد أه؟ محمد محمد أه؟ جتني جتني <تصفيق> الله حياك عزيز بسرعه بعيني شخصيه والله ولك والله طلعي احسن من من محمد ت... <تصفيق> <بستانة. ها. تصفيق> آه. شوف الخزانه استنى ها اه اي احلى ترى هي الهديه اه طيب محمد النقوه شو يا الله مستحيل لا يا رب مستطيل الجانير صدق هاهاها انت ما راح بيتيك ايش يا عبد المال أختي تقول لك أنك والله نكا بس ما عبد لك أختي حاب احكي لك أنك كفو حبيبي ولا تنكفى قسما بالله انكفور يا عم. انا دايماً تصير بحكي شخصية عمي اسمع دايماً تصير بحكي لي عم اسمعنا اسمع اسمع يا ورع اسمع. شو مفكريته مع مصاري؟ سنجيل انا؟ مستحيل. اسمع اول ما وصلنا لمرحلة ايفون مان سكرت على طول الفيديو بعد بتكذب علي. يب هي الايرون قلت لك ستيجن بس لانه ما كملنا الملف صح؟ الملف كان صعب شوي فهلا لازم نكمله لو دخلت ايوه حلو يلا اي اسمع اه لا تبلكني اوكي؟ كتبه. اوه مع بعض <في> يا خلاص انا <سؤال> <اللغ سنة. تصفيق> <تصفيق> انا خلاص يا <أصالت بعيدة يرنى. تصفيق> <استنى استنى. بي صفيق> <تصفيق> ملعات <تصفح> يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا زلمه يا شو؟ أكل زلمه يا زلمه يا <تصفيق> يا زلمه هاي دواره يا زلمه عددت امني ايوه حلوه ورا وصل يعني انا وصلت عند يعني آه ما يلا واحد بدي ارجع بدي ارجع بدي ارجع رجعني عمو رجعني ليش صدق نايس بدون بدون ما ابلع ولا ابلع اه انا بلعت انا بلعت متذكر شو؟ متذكر متذكر من... ايوه متذكر من... بسرعه ما طلعت في يوم في يوم في يوم هو قلت ما طلع لما دخلت بحضن هذا طلع سبحان الله يا زلمه هي المرحلة عق.. عقادتنا يا خلاص لا تملك لا لا حول انا وصلت لفوق بيب طيب اسمع لما وصلت انت عيت الدرجة استناني انت عيت الدرجة اللي معي طيب يلا يلا يلا, يلا, يلا. ايوه ايوه استنى استنى هاي الك بسرعه يلا ادعس وربي انك اسطوره اقسم بالله يا زلمه هذا ثور هذا ثور مو انت المظهر مال الحين بلعنا كانه خرا <تصفيق> <تصفيق> والله هاي خرا <يخار> يا زلمه شوف <تصفيق> <تصفيق> <تص <في التصفيق> بس نايس نايس نايس ما تبلى على طول أنا ببلى على طول ليش؟ أرمي ثور؟ الحمار. شو؟ الله شو؟ سنات. واخد بيه. واخد. لطيف. لطيف. أوه هيو. يلا يلا يلا يلا. يلا يا رب لا. نايس نايس نايس نايس وصلت استناني استناني هوش كل هذا هوش بغداد بدي ابلع على عيني نايس نايس نايس نايس نايس نايس نايس نايس نايس نايس والله نايس سبايدر مان يس الحين يلا بسرعه اخ آه لا هذا فلاش مو معاهم. ذا فلاش يجي مع شكل دي سي مو مع مارفل. اسمع ترى حرفيا في اشياء راح تواجهك زي خرا خراي عليك كيف خلصتها؟ شوف فوق آه ايوه تعال بهوش لك انا الثاني اوكي؟ ايوه هوش يلا هوش بسرعه. نايس اوه هاي المرحله بحبها هاي المرحله هيك. يلا يلا. آه، اوه لما تموت تبيراجعك على طول شو من حذر عليك يا ايوه اخيرا اخيرا اخيرا ثلاث مرات وليس اخر هالك اه اه نايس وان بجانب يزا نبدهش كسر الكيبورد والله حرام يا عليك يا هالك انا بس اوصل انا بعرف ديال الكلبة دي نقدر نروح من هنا ولا كيف بدي اسوي حالي شاطر طلع حيوان ألو ألو بيان بيان ألو وينك رحت يا زلمة؟ بنتفصل وصلك طيب طيب رجع ارجع ادخل ارجع ادخل لك خمس مرات بخلص يا زلمة هي هي كيف أوصلها الله ياخذها لا اسمع شوي بدي أقول له شو؟ ألو محمد هلا بيان اسمع أنا أخت أحمد أهلا اسمع بدي العب معاك بدي العب معاك. شو تتكلم؟ ايش؟ ممكن تعطيني احمد شوي بالله؟ طيب طيب بطلع من المبنى كامل. يلا يلا بتلعب معاك يلا. شو؟ يا زلمة انتوا الاثنين نفس الصوت الله ما يا حماد. آه شكرا سلام شكرا شكرا مشاهدة شكرا شكرا شكرا شكرا